עד לא מזמן, הפעולה הכי משמעותית בעבודת הפרסום והשיווק הייתה ניסוח מודע על העיתון, אבל כיום שולטים האמצעים החדשים של תקשורת העמוני. הפרסום והשיווק זורמים עם זה, ביוטיוב, ברשתות החברתיות וברשת בכלל. בואו ונפגוש את דוקטור מיכל שפירה, ראש החוג לפרסום ותקשורת שיווקית בקריאה אקדמית אונו. היא דוקטור מיכל שפירה, בדור שבו כולם שולטים בתקשורת וברשתות חברתיות, יש טעם ללמוד את זה באקדמי? התואר הוא תואר האקדמי, באמת מאוד מאוד מעמיק, שנותן לסטודנטים כלים גם פרקטיים וגם אקדמיים מאוד מעמיקים. הצרכן היום הוא זה שבאמת שולט במידיה. בעידן הזה של הרשתות החברתיות בעצם אתה צריך להיות מאוד מאוד מתוחכם מגיע שלך מצד שני, אם הלקוחות שלך אוהבים את מה שאתה מציע להם, הם גומלים לך על כך ובגדול. מי הם הסטודנטים שמגיעים ללמוד בתוכנית? הסטודנטים שמגיעים לתוכנית, הם חיים את עולם הפרסום, השיווק והניו הם אוהבים אותו, הם מחפשים אותו, עולם המותגים מאוד מעניין אותם, ובכלל העולם הזה של הפצת ראיונות ותקשורת בין אנשים. מה כוללים הלימודים במסגרת לימודי התואר? הסטודנטים שלנו לומדים, מצד אחד, קורסים. שניתנים להם להבין את העולם הזה, את העולם החדש, גם הדיגיטלי, אבל בכלל העולם הגלובלי, הבינלאומי של השיווק. הם לומדים קורסים קלאסיים בשיווק ובמיתוג, הם לומדים הרבה מאוד חלקים שקשורים לפסיכולוגיה של הצרכן ושל האדם שעובד מולך, והם לומדים את הפרסום על כל סוגיו. מהם העיסוקים שפתוחים בפני הסטודנטים כשמסיינים את התואר? התואר מאפשר אה, לסטודנטים גם להמשיך לתארים מתקדמים, אבל גם לישתלב בתחומי הפרסום, השיבוק, התיקשורות השיבוקית, ניהול המותגים, יחסית ציבור, הדוברות. אני מניח שסיגל אוראה הוא צריך להיות שונה, סיגל אוראה סטנדרטי בתחומי מחירים. סגל אוראה בתוכנית הזאת נפחר בקפידות רבה. וכולל השילוב של אנשי אקדמיה מובילים, ואנשים שהם אנשים מה prática. כח בתוכנית מערבים, באיזם אנשים. שממש עוסקים בתחום בפועל ביומיום, ואיתם, הסטודנטים שלנו בעצם מתרגלים את הכלים. אז למדנו שאם יש לכם שאיפות להפיל שלטון אריץ, לבצע ספינטי קשורתי, או לפחות להרים סמוי ברשת, עדיף שתלמדו איך עושים זה נכון.